întâlnire de urgență, după protestele masive de la spitale, Mintri Teodorovici i Pintea a discut despre veniturile angajailor din sănătate. Într-ul Finanelor Eugen Teodorovici și ministrul Senetei Sorina Pintea s-au întâlnit de urgent pentru a discuta, după ce angajații din Senetate au continuat protestele în fața spitalelor, nemulumii de veniturile pe ultima lună. Întâlnirea vine la scurt timp după ce ministrul Sănătății, Sorina Pintea, i-a chemat la discuții pe managerii spitalelor unde angajații au declan sublinierea proteste din cauza diminuării sporurilor, i afirmând ce trebuie aplicat o lege, iar prin această lege au existat sublinierei major importante ale salariilor medicilor. Aproximativ 200 de angajați ai Spitalului Judecean de Urgent din Craiova au întrerupt lucrul, sublinierei protestează. Luni dimineață, în curtea Unicii Medicale, medicală, au fost diminuarea sporurilor cu până la 50.